У секторі номер 58 міського кладовища поблизу Шаровечки – дитячі могили з табличками сорота. Їх встановили ветерани Афганістану з міської спілки, розповідає її голова Юрій Випирайленко. Так, так вийшло, що приступами Микола і правління нашої організації вирішили взяти шефство над цим сектором, і кожен рік вже більше 20 років ми перед Пасхою тут прибираємо. Нові таблички ставимо, землю насипаємо на могилки, щоб не зникли після дощів. За його словами, таблички власноруч почав виготовляти 22 роки тому їхній Сергій. Той телефоном розповів, перед поминальними днями прибирали поховання родичів та натрапили на безіменні дитячі могили, не прибрані і невпорядковані. Там вже був пустир, пустив, аби як коли хороня занищів, там ще ні табличок, нічого ж немає, Ми просто мовмер січо. Ну а що ти поставиш? Кресне не поставиш, вони ж не хвищені. Начальник міської ритуальної служби Сергій Бортник каже, за безіменними сирійськими могилами довго ніхто не доглядав ті хрести, які там були, вони зігнили на місці взагалі, нічого не залишилось, лише записи в наших книгах, що там дійсно є поховання. Коли саме тут з'явився цей дитячий сектор для сиріт, рік становити важко, говорить працівник Олег Майстер. Дітей сиріт ховали 94-95 роки почали ховати в окремому секторі. До того їх ховали в різних секторах разом з іншими дітьми. Це були без могили. Краєзнавець Сергій Єсюні розповідає про такі поховання в 90-х та до того часу. Та система вона ще була і такою, що скривали факти ну, дитячої смертності, тому що ну, це, звичайно, впливало на показники, можна отримати було догану, І я думаю, що навряд чи в архівах навіть збереглися такі дані. Директорка обласного спеціалізованого будинку дитини Катерина Горин розповідає, в заклад після народження потрапляють діти з важкими вродженими патологіями, інколи, каже, несумісними з життям. Та смертність в закладі невисока і її не приховують. Але, на жаль, не всі дітки із такою патологією виживають, що багато діток помирає, ні. Але, звичайно, можуть помирати дітки, іще не поступивши в будинок дитини. Юрій Випирайленко каже, відколи сектор упорядковують, люди його не минають. На цих, на цих могилках, коли на Великден суди до родичів приїжджаєш, теж є і пасочки, хто складе і цукерку, квіточку чи іграшку, більше з'явилися пам'ятників. Раніше їх не було майже. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але бачу, це маленькі діти. Місяць, два місяці, кілька днів прожили. Можливо, усиновлені з будинків дитини. Свій Галабей каже, не раз навідувався у будинок дитини, виготовляв меблі, робив ремонти, а одного разу зібрав друзів, щоб ті стали хресними дітям. Цілу групу в Дони малютки всі похрестили. Я вам скажу, через рік ні одна дитина не залишилася, всіх розібрали. Юрій Випираєнко розповідає, спілчани прибирають за похованнями гуртом. Коли ми здесь попрацюємо? коли ми тут працюємо, якихось три години заспокоєння духовне надовго. За його словами, на допомогу підключаються комунальні служби міста. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.